السلام عليكم أنا معاذ ماضي وإحنا النهارده في رابع أولوية من أولويات إزاي تختار السماعة الصح. لما بركب ما كنت بركب العربية زمان ما كنتش بحرف أتكلم مع اللي أو اللي ورايا وطبعا مواقف الميكروباص وإحنا بنلم الأجرة وحد بيقول لي من ورا اتنين من العشرة فأضطر ألف وشي عشان أتأكد أنا عشان أسمع اللي أنا ما سمعتوش أصلا. هو بيقول كام أو لو الباقي السواق بيقول لي مفيش باقي فأنا ما بعرفش إن هو قال لي مفيش باقي فما بنفعلش معاه. فا أو احنا أذكر وإحنا طالب في الكلية وكان في في سنة كنت بتدرب في مصنع وكان في يوم أول يوم روحت للمصنع ركبت عربية مدير المصنع وهو اللي بيشوف وأنا قاعد جنبه. أا طول الطريق كل شوية أبص بس كده على وشه عشان أتأكد إن هو يعني هل قال حاجة ولا ما قالش عشان أنا مابقاش لاقط الصوت وطبعا طول الطريق أنا خايف أبدأ أتكلم علشان مش عارف لما هيرد هعرف اشمع ولا لأ فطبعا السبب إن أنت في العربية بيبقى طبعا صوت المطور بالذات لما العربية بتجري بسرعة فصوت العربية نوعا ما بيأثر على الجودة بتاعة صوت الشماعة طبعا لو كمان شباك مفتوح وفي هوا أو حتى كمان صوت التكييف البيئة بتاعت العربية بيئة صعبة شوية للسماعة فلازم, فلازم يكون في خاصية السماعة بتنزل بتكنولوجي في, في خاصية تخليك تقدر بتحسن السبيتش او انها تقدر تحسن لك الصوت جوه العربية فتقدر تسمع الكلام اللي جاي من الناس اللي حواليك وتبدأ تبقى مدرك وواعي اللي بيقول لك من ورا اثنين من العشرة فانت مش محتاج تبص انت سمعتها على طول، الراجل اللي قال لك السواق اللي قال لك مفيش باقي فانت بتنفعل معاه على طول وترد عليه، انت عايش مع ال... انت لو انت سائق العربيه فانت ما عندكش مشكله انك انت حد بيكلمك من ورا ما عندكش اي غضاضه من غير ما تلف وشك، اللي قاعد جنبك مش محتاج تبص له وانت بتتكلم وانت بالشوق وبتتكلم معاه فالخاصيه فعلا لو أنت من الناس اللي بتتحرك، بتركب مواصلات، بتركب العربية، بشو بتركب مع حد العربية آه، ما أنت محتاج تسأل على الخاصية دي، محتاج تسأل على أن السماعه يكون فيها هذه الميزة لكن لو كانت طبعاً 90% من وقتك ما فيهوش حركة، ما فيهوش آه، نشاط ما فيهوش انتقالات، فأنت ممكن تشتغل عن هذه الميزة كده آه، أنا أكون خلصت الحلقة الرابعة وأخش أشوفكم في الحلقات القادمة بإذن الله تابعونا الحلقة الجاية سلام عليكم